Кажіть, будь ласка, чи правильно пише Інститут вивчення війни про те, що росіянам, аби просунутися далі за Бахмут, чи в Бахмут нема саме механізованих сил, чи все-таки тут американцям не дуже добре видно на Бахмут? На жаль, в Кацапів вистачає і живої сили, і техніки, і снарядів, і артилерійських установок. Так воно у них застарівну, воно в них радянське. Воно в них знято з глибокої консервації, десь там з губинок, з дальніх частин того Оркостану, але, на жаль, воно в них є і в доволі великій кількості. Це інша справа, як вони його використовують, Те, що зараз е в день відлига е і воно все... Те, що вночі промерзає, вдень це перетворюється на багнюку. Відповідно, це багнюка і для пішого ходу, вже не говорячи про техніку. Техніка в них попросту грузна. І ця техніка стає для нас на радість легкою мішеню. Тому що потрапити по нерухомій цілі набагато легше, ніж потрапити по цілі, яка рухається зі швидкістю там, 40 плюс-мінус км на годину. Це зараз про тяжку техніку броньовану. Якщо говорити про якусь автомобільні автомобільну техніку тоді можуть рухатися швидше в добру погоду коли болотисто воно все загрозає відповідно ціль знерухомлюється і по ній набагато воно ще потрапиться ми як артилеристи батальйону Свобода ми зараз знаходимося на бойовому змагоджені хлопці з бригади 4 бригади оперативного призначення і інші підрозділи зараз стоять міцно і боронять і нам доповідають що говорять що якраз техніка грузна і хлопці з артилерії дуже крепко по ній попадають і дуже файно і гарно воно горить і бака взривається і ну, прекрасне е, прекрасне насправді воно все так помає і горить у банків скажіть будь ласка пане Романе по запасах снарядів росіян яку ситуацію спостерігаєте по цих атаках власне артилерійських тому що дуже багато як на мене Пребільшених повідомлень від тих же ж інституцій а, закордонних про те, що буцім, хто якийсь нарядний голоду росіян є. Крім того, там вагнерівці скаржаться, що їх зі спецв'язку вимикають, бо вони просять більше артилерії. Що обстріли говорять нам? Те, що там вагнераті недобитки, їх в принципі зараз збили в одну кучу, кого не добили, і кинемо в їхній останній бій. Те, що вони скиглять і нею, що їм щось не вистачає. Я, це більш психологічна атака. І для того, щоб ми це не недооцінювали, насправді, на жаль, в них вистачає артилерійських снарядів, установок, мінометів, мін ще раз наголошую. Так воно старе воно радянське, але це все рівно арту. Арта, яка, яка б'є, яка на жаль руйнує і там Бахмут і населені пункти, які поряд Бахмутом, кацапська тактика, вона перепрошую. Вона в них незмінна вже декілька в доволі довгий період. Це стара радянська жухівська тактика. Вони спочатку масово накриють артою, накривають, якщо масований артилерійський ударці можуть накрити повністю квадрат километр квадратный километр на квадратний кілометр. Якщо це там трошки менше, то якщо хто зна, по поравнику, це один квадратик 333 квадратных триста на 333 квадратных три после чего Після чого там залишається просто випавлена земля і путівлі руйнуються до фундаменту тому якщо врахувати те що раніше вони більшаті свої кривлі кілометр на кілометр а зараз 333 квадратних метр на 333 квадратних метрів то я б не назвав що це голод я б, я б сказав що це можливе якесь невеличке зменшення але це далеко не голод тому що це руйнує місто це руйнує всю повністю інфраструктуру яка в принципі вже зруйнована а добивається просто випалюється місто випалюється земля Тобто це м, Точно не точкові удари це такі коврові правильно вона називається обстріли а кацап в принципі точково вони працюють в більшості своїй. Ну це, вони якщо накривають вони накривають вогневим валом. Е, точкові удари для них для цього потрібно більш новітне озброєння для цього потрібні дрони для цього потрібно коригування вогню і для цього потрібні е, люди які вміють це робити скажу вам ми з хлопцями з батальйону Свобода, коли ми перебували на позиціях ми намагаємося з другої міни потрапляти в ціль так по нерухомій цілі тому що по рухомій однозначно складніше а по нерухомій цілі з другої міни ми потрапляли Кацапи ж вони там не настільки навчені не настільки там в принципі я так розумію що цих чмобіків, кого поприганяли їх десь, там, днів п'ять вчили крокувати і на тому все а вже там під навчаються вони в Україні. На жаль, то точково вони не б'ють. Вони накривають тільки масово по квадратах, і основна задача, яка стоїть, це, це просто знищити місто. Те, що зараз відбувається, це нищення українського міста, нищення, на жаль, населення, яке там ще залишилося, кацапів його теж вбивають. І в принципі, це геноцид українського народу. Там добре, Іначе. зараз вже ухвалили спеціальне рішення про обов'язкову евакуацію, евакуацію дітей з Бахмута, примусово точніше, тому що це було дуже страшно бачити ці картинки, коли волонтери заставали там будинках, в підвалах дітей, родини з дітьми, це, це, це страшно. Скажіть, будь ласка, вагнерівці, це ще окрема якась структура російська? Чи вони вже розсіялися поміж воєнних, армійських структур? Як це взагалі виглядає? Тобто це окрема категорія, і взагалі я так розумію, що у них поділені тупо на, за таке формулювання, на сорти, скажімо так. Вагнерівці, чмобіки, там, професійні, військові, як це виглядає? Вагнерівці дійці насправді було дуже багато раніше раніше це була як середня армія в Європі там близько 40 тисяч більшість з mm -hmm. них вже сумка того недобитка Кобзона в петлі ось а вони, ті хто звернувшився їх збили зараз в кучу і кинули в останній бій під там я вам більше того скажу те що там є вагнера є дешевешники тіх є чмобіки це окремі касти а шість самих вагнер... вагнеровців їх ще є на підкасти. Розділяють. Серед вагнеров є ті, хто кого теж гарна амуніція, ті, хто дійсно навчені, ті, хто якісь спецпідрозділу. Але серед них є ще й ті, хто там, хворий з підом, сіфілісом, там, різними типами гепатитів вже на крайніх стадіях. І їх кидається, їхня нижчі касти, їх помічають трьома пов'язками, кидають в першому ешелоні. І, власне, це як вже вручення цього квитка на капсон, тільки просто з невеличкою вістрочкою, тому що дорога в нього в один кінець. Повернутися назад, за ним стоїть там, або кадировці, або друге ешелон, які його по-любому розстріляють. Вперед піде, там, наші хлопці його впадуть. І якщо він навіть якимось чином, там, чи то поранений, десь там запутався в багнуті, чи то якимось дивом вижив, то ті, хто йдуть в другому ешелоні, кацапські Кацапському атакувати, вони тупо добивають їх ж. Вони, Якщо раніше вони ще ними прикривалися, цими тілами, як брусфіром, то зараз, я так розумію, вони бояться прикриватися, тому що можуть попросту чимось заразитися. І їх просто як диких шакалів добивають, розстрілюють. І зараз в тому росту він лига, воно просто лежить, їх не є, собаки доїдають. Шок, якщо чесно. А я якраз хотів став. запитатися вас про е, цих російських військових, які з цими трьома пов'язками. Я думаю, що це якийсь е, окремий новий підрозділ. Виявилося, що це такий специфічний підрозділ, м'яко кажучи. Так, йдемо далі. Чи, чи справді вони йдуть навіть на те, щоб розміновувати територію живою силою росіяни? Просто запустивши на ці міні-поля вагнерівців, наприклад, тих от якихось третьосортніх, і таким чином провести це розмінування, особливо то не, не замислюючись. Такою історією займаються, але в більшості своїх це займаються підрозділом тих новомобілізованих чмобіків. Так, наша артрозвідка спостерігала таку історію з батальйону Свобода арт-розвідка що рухається група з п'яти з п'яти цих мобілізованих їхніх які одного четверо вже знають що попереду один ні і вони цього одного посилають піди типу, подивися що там попереду він починає рухатися підривається Йому на заміну підводять такого ще одного який не спостерігав цю картину і не знає що попереду він починає свою подорож з місця де підірвався попередній і ось таким чином вони йдуть розміновують. ну е, власне ще це знову ж таки жуківська тактика тому що ще той е, в свій час повністю говорив що е, простіше розмінувати піхотою ніж е, залучити до цього якісь матеріально-технічні засоби це просто це просто дешевше тому що цих їх ніхто не рахує і навіть більше того, навіть про якісь там виплати е, туди, в Оркостан, вони ж не будуть, тому що після того, як він підірвався, від нього ж нічого не залишається. Ну, от, абсолютно нічого, навіть там, я не знаю, і, ну, можливо, хіба десь якась рука. Тому навіть довести того, що він загинув тут, цього ніхто не може. Його ніби не існувало. От ніби цієї, тяжко мені назвати людину, це, е, назвемо це якась особа, ось і цієї особи ніби нікому у світі і не було От. Mm -hmm. таке відношення таке ставлення насправді дуже цинічне жахливе нехтуючи всіма моральними нормами я вже не говорю навіть про якісь там е, вищі моральні норми це нехтування принципами ведення війни нехтування своїм же ж особовим складом е, ну це просто нелюди і ті тварюки які лізуть на нашу землю і е, хочуть нав'язати якісь свої наративи ми з цим боремось, ми це п'ємо. Але нам точно не, не треба їх шкодувати. Але я так розумію, що проблем з цими особами у них немає. Тобто вони все одно мають людський ресурс ще великий. На жаль, так. Мобілізаційний ресурс в них великий. Ну, сама Оркастан, якщо там, невеличка арифметика, це там порядка 143 мільйонів. З них там відсотків 40% відкинути це жінки і діти, потім відкинути ще якихось там пара відсотків що там інваліди люди похилого віку і так далі і залишається що порядка десь 20 мільйонів них мобілізаційного ресурсу це дуже багато тому власне на даному етапі вони, вони їх не рахують і з ну, 20 мільйонів там мінус 40 тисяч вони навіть не помітно Скажіть, будь ласка ще часто аналітики там інституції ми говорили про те що от якраз 24 лютого почався якийсь новий етап наступу чи новий наступ що ви бачите довкола Бахмута? Це пік, це тільки початок, це те, що може завершитися з їхнього боку, це сунення живою силою. Чи ми не можемо зараз якось сказати однозначно? Однозначно зараз сказати нічого не можна. Кацапня намагається Бахмут взяти 6 липня 2022 року. Вони вже більше, ніж пів року сточують зуби це несуть величезні втрати і якогось величезного результату вони там не мають вони там припідносять якесь захоплення невеличкої посадки поклавши в неї там за неї там 300 чи 500 голівців чи точмобіків, чи то вагнеровців то дешевешників насправді не важливо кого свого особового складу назвемо це так і припіднося це як величезне досягнення. це так не є вони там кладуть сотні а отримують я а отримують нічого за то про те що на жаль на жаль ситуація дуже складна і сказати що нас нам потрібно всім згуртуватися і всім потрібно розуміти що війна вона далеко не закінчить що е, новий етап чи не новий етап це все дуже такі е, поділення е, дуже умовні е, війна тримають триває війна почалася повномасштабна війна почалася 24 лютого 22-го року сама війна з Кацапі почалася у нас безпосередньо там в 14-му році а наше одвічне протистояння з ними триває вже тисячі років це наш це наш постійний ворог який постійно хоче загарбати і захопити нашу землю в нас зараз є унікальний шанс і найкращі позиції для того щоб раз і назавжди завжди знищити те, те все той мордор і і покласти цьому край і жити вільно, щасливо, і пам'ятати наших героїв, пам'ятати однозначно наших хлопців, наших побратимів, які е, вічно будуть поранити, і хлопці з е, нашого батальйону, батальйону свободи, і інших хлопців, які навічно звернушаться в нашій пам'яті, в нашому серці, навічно звернушаться оборонцями України. Е, ми маємо пам'ять про них і в честь про них знищити цей мордор,